Lipa zelenila je, o oh, kako je vroče. že držana. Dobro. A ja, bo zdaj mi jedel. A lepo. Šte nisem pa ste lahko z vami jel. <laughs> Ej, popust kamero, Dej, posluš mene. Kaj je to? Ma dva pavca, en uč jezik, mu ven visi požar legenda.